Yes welcome again to this entertaining uh, show. This is High School Chronicles. I am your host today. Somebody was again, together with Juma Mlumse. Eh, msikia? So, leo tuna discuss about this eh uh, mambo ulifanya wiki wa high school kuna kile anga hata size kucheka tu yako hata kama yako. Now is the day. Na let us start uh, with Jomo kitu gani alifanya huko pale high school hata leo kimpatikumbuka bado asikia tukupasuka mbona story kwa <laughs> bele sadu aiko na dio ndio mimi sijambo mingi kulikota magini na marango sasa ilikuwa maji yetu afadhali yetu ilikuwa supu lakini ilikuwa sasa sasa staff ikaona kaboti zilishpale. Ni kwa 5. Ngoziianza 5. Aha, simo zote kitu tatukisikia tuzi. Tupige start room inaanikia tu vizuri hivi ndio. Eh, hii ya mwanzo na. Ukakatia upate ticket nzuri hapo. Eh, ndio lazima kunguza hivi. Aha, toka baada ya somo pala. Kisimba baada ya. Zizaza kana kadam yaani ni leo kazi. Anokuja Kidogo walikuwa natak, atazaje mkitu kiga Unakumbuka hizo memorialize. hizo? Ama michapo wapi? na mmoja cha Mungu. Mmoja Hiyo ni maana za narasi. Aya, I'm down. ya Niliikwa eh msemi mzuri yani ni mzuri eh mzuri ni kitu Si good nilikuwa by the way msemi mzuri lakini saitafikata time moja Nika nilikuwa mimi sina pockets sina nini mm. alafu ku mm. na, kuna issue time rafiki anga time ile ile issue kujashedia yenu nasikia kama haikufaniki Aina hainaendea hata kukuboa sasa your degree kuna events ticket ya dogme sikuta soma hiyo lugha shule. walikuwa ni kama ilikuwa Sasa kumbe hiyo time time ya Na hiyo kumbe sasa nimekaa pale eh 12:45 njai ninipeleka yeah. ile mbaya alinikaona yeah. afanya yeah. mimi nikajitoe nje kama naenda choo nilikuwa like li ninacho unazunguka hapo kwa size ndiyo unaenda kiche hivi ndio vile so mimi ninge ah ngine nitapata chetaa huko kwa Biblia geni nyingi tata poa poa enda kaju kumbe ukite una ile kitchen na kuna ile kitchen ya nje kando kumbe hapo kango, ni walikuwa amepika sticky eh sticky ya nyama tukaraki vizuri na mimi nikatiwa hizi ni nyama na nilikuwa nimekaa sana bila nyama hizi siagi siagi hizi nikamsho yeah. saidi na maji ah kumbe na ye.. kwa zake nini nikaona ameingia hapo ndio fast sasa mimi nikarudi pale kwa ile kichini kwao nje ile tu ya kile tu ya maeneo hapo mimi huyo nikapita yote na hiyo na hapo mna kitchen kulikuwa na kitabu ah ya tu nikaji zeti eh kama bwana kanyama lazima ah hii kula si nikamaliza sema kushimba kwanza na yeye na Imaniye anakoana na mfungi. Sasa si Mimi nililala na sijamaliza ile bibi bibi. Eh. Zivdogi yeah. si aro sikakuja na nimeshaaraka. Ikachezea kafu. Sasa kumbe ile ikasikika. Zikakuja sasa watu. Sasa si nini hao? Kumbe huko kwa stapu huko kwa tijen ameanza kutafuta kama. Hawajawadi. Kumbe azizi dogi bizu ndikuja kuniseti juzi nianzia mwangoka kumana hapo leo mbona mmetuona mka vote kwa ziliz zongo kwa mwingine eh hata sizisikia a misafu nasema njema ndio tu endelee huko nyenyeko kumbe wale ketari sikia mbadiria akajiwa hapo mbadiria siko hai kuna kitu siaka kama nimekuja kumetimetiliza hapa. So imagine this. Nikasema nimekusema. Eh, Kevin. Yani ni wewe? Sasa hapo ni unaamka. Hah? Hah? Hadi Hadi moja hata siwe. Nimefanya nini? Ulitoa ngochua ni mali. Yenye nilifika pale hata si Mimi. Unakatana hili sifurei iko hapa. Hivi ni mikoba ziko hapa. Lazima hasa itabanganiaje ndani kwanza kozepo alikuwa anadai depo alikuwa mwingine alikuwa ameunga na songa ondepa nini endapo eh, ndimi ni nani kwa pence hadi <laughs> nyumbani a ah, mizini acha ninijue hapa hivi maana <laughs> <So, warin>, sawa walikuwa neno au <laughs> good members walikuwa napata story sasa so baada nimerudi walielekea bila polisi wakiwa maumeni yalikuwa ai nyuma hata nakariki something ni mtimo ile mbaya nakumbuka hizo nyama hata timu hapo na Stories uh, school chronicles And this are big show on Fever MTV. Together with my oridia jemola myself mummy of fever m second yes and kama unataka to partner with us you can just drop your message there comment like and share we shall be giving you more and more of these items each and every week high school chronicles am wanta semaje hivi ndivyo hivyo yeah hapo you kwa fever mtv kuna icon ya red and go subscribe make sure ume ikawa iko saki right yeah. bravo and give me a nice voice okay good in as far as eh fanya hiyo utakumbatubu sana yes kabisa